Dneska si vyrobíme pčeličku, maňáska. Budeme potřebovat. Nůžky. Lepidlo tekuté. Špejly. Izolepu. Černý fixy a růžový fix. A, bar a oranžový, žlutý a černý papír. Tak jdeme na to. Nejdřív si vezmeme žlutý papír. A vezmeme si nůžky. Vystředneme obdelník. Pak si vezmeme černý papír a děláme poroušky. Se vezmeme lapidlo a přelepíme je tam. Pak se vezmeme druhý proužek a také je přelepíme. Tak to. sta uděláme jako by takovou, aby jsme si to mohli tak dát na test. A slepíme. Vezmeme si žlutý papír přehneme ho a vystřihneme křídla. A nalepíme dozadu Takže vezmeme oranžový papír a uděláme hlavečku. Vezmeme si fixu a nakreslíme oči a pusu. Vezmeme si lapidlo a přilepíme to k těličku. Dále si ustřeneme dva stejné kousky špejla. Vezmeme si fixu a obarvíme je na černo. Když je máme nabarvené, tak si vezmeme přední papír, ohneme ho a veštríme si dva kroužky. Když je máme vystřížené, tak si vezmeme izolepu a přilepíme je špejovým, který máme nabarvený. Když to máme, tak se vezmeme včeličku a i zalepící pásku. A přilepíme ji zezadu ty kedla. Když to máme nalepené, tak máme už hotovo. Tak ahoj! Tak ahoj.